7 Ιουλίου 2019. Τα δικά μα παιδιά επιστρέφουν στην εξουσία. Καλώς σα βρήκαμε. Καλώ μα βρήκατε, αλλά εδώ ναι. γίνεται πάρτι σήμερα. Γιατί, τι έγινε. Τι έγινε. Γιορίσατε, όποιον βρήκατε στο κόμμα στην κομματική δεξαμενή που γράφουν. Σαίνουν ξέρουν να βάλουμε. Κάποιοι φίλοι χρειάστηκε να περιμένουν τα 4,5 χρόνια. Κάποιοι άλλοι χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμα. Μιλάμε με τον μισοτάκι και μου λέει. Δε βέβαια από το προσκύνηο. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσαχθείς, να δικαστείς. Κάτσε 2-3 μήνες. Είσαι πίσω κανονικά. Όλοι οι αποτυχώντες κομματάρχες θεωρίζονται στον κρατικό μηχανισμό. Και επειδή είναι πολλοί, αυξάνε το αριθμό των μετακλητών Και επειδή θέλουν πολλά, αυξάνε το μισθό στον μετακλιτό. Αλλά ευτυχώς, οι υποσχέσεις τηρούνται. Ο κύριο Μητσοτάκη ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετέχει κανένα μέλο τη οικογένειά του στην κυβέρνηση ή σε άλλε πολιτιακέ θέσει, όπω είπε Προεδρία τη τα κτλ. Νέο Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και η ξαδέρφη διορίζεται. Και η αδερφή τη Πεθερά. Και ο αδερφός τη Πεθερά. Και η μητέρα του παιδιού του Ανιψιού. Τελικά από όλη την οικογένεια μόνο ένα είναι εκτό. Ο Security Κοντολέων διορίζεται, διορίζεται διοικητή τη Η θέση απαιτεί Εκείνος δεν έχει, αλλά αυτό διορθώνεται. Ο κατά τη Νέα Δημοκρατία υπεύθυνο για την καταστροφή στο Μάτι πρώην αρχηγό της αστυνομίας Κωνσταντίνο Τσουβάλλα, είναι ο νέο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Ο Αντώνης Διαματάρη γιορίζεται υπουργό εξωτερικών. Ο ίδιος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Το βιογραφικό του, όχι. Το δεύτερο απτυχίο του ποτόκολ αποδεικνύεται πλαστό αν και ο ίδιος έχει φτιάξει το δικό του μύθο. Αμέσως μετά και το πρώτο του πτυχίο αποδεικνύεται πλαστό. Ο κύριος Μητσοτάκη στηρίζει το ψέμα του κυρίου Γιαματάρη. Το θέμα έχει λήξει η Άλλη με τα μεταπτώ... ρε παιδιά. εθνικό θέμα είναι τα πτυχιά. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπο, το είπε. Το... Να το του πάρουμε α, το, α, το κεφάλι. Ωστου το ένα αδίκημα του κύριο Διαματάρη διαδέχεται το άλλο. Του ζητήθηκε διευκρίνηση για το θέμα τη θέση του Διευθύνοντο Σιγούλου. Ακολούθω του ζητήθηκε παρέτησή του. Και έρχεται η στιγμή που η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αλλάζει τι διοικήσει των νοσοκομείων. Και ποιο διοικητή θα την Μια χαρά θα την αναλάβουν. Υπάρχουν 5.000 στην ουρά που περιμένουν. 5.000 κομματικά στελέχη είναι στην ουρά. Και περιμένουν ένα σύνθημα. Κάποια δεν έχουν ούτε πτυχίο, έχουν όμω κομματική ταυτότητα. Όπω αντιλαμβάνεστε, ε, δεν, είναι, δεν υπάρχει συγγένεια εξαίματο. Το ότι Όχι. είναι συμμαθητή μου και παιδικός μου φίλο και μα συνδέει και μια κουμπαριά, ε, όπω λέτε, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Και έχουν και αγαπημένο χρόνο, το χακί. Στα 80 του χρόνια λάμπει το άστρο του δεξιού πολιτευτή Κωνσταντίνου Πατέρα. Με καλέσαν εκάτω το γραφείο του Πρωθυπουργού, με κάλεσε κάτω διότι με ήθελε τότε ο αρχηγό τη εξωτερική αντιπολίτευση. Και είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, να βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευκαιρία, καλοσύνη, όταν γίνετε πρωθυπουργό και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια παραδείγμα. Δεν Εγώ δεν πρόκειται, κύριε Παγελά, να ανεχτώ πολιτευτέ, διοικητέ νοσοκομείων. Αυτό θα είναι. Εγώ δεν πρόκειται, Παχελά, να ανεχτώ πολιτευτές, διοικητές νοσοκομείων. Συνδεφώνησε. Είπα θα γυρίσω πίσω, κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Οι δημοσιογράφοι που στήριξαν την παλινόρθωση του παλαιού πολιτικού συστήματος διορίζονται στο Μαξίμου. Και για όσους δεν χωρούν στο Μαξίμου, υπάρχει Αρτ. Ο συνεργάτης της Lambda Developer, Δημήτρης Οικον ο πρώην Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ, Άκη Κέρτσο, διορίζεται υφυπουργό. Αριστεία όμως δεν είναι μόνο να διορίζεις τους ακριβούς σου φίλου, αλλά και να του βοηθάς. Καταργείται η αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη για βαριά εγκλήματα που τελούνται από στελέχη τραπεζών. Μπίνγκο. Ψηφίζουν την ασυλία των τραπεζιτών. Αλλά ψηφίζουν και την ασυλία των εαυτών του, αφού εδώ ανήκουν τα δάνεια των κομμάτων του. Ψηφίζουν, όμως, και την ασυλία των χορηγών τους, αφού εδώ ανήκουν τα θαλασσοδάνεια των μεγάλων Ήμιέ. Με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα είμαστε αμήλικτοι. Ξέρουμε πώς θα τους εντοπίσουμε. Και εμείς ευευευευόμαστε για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο Ωστε τα στελέχη σα, τα στελέχη των τραπεζών να μην σκέφτονται τα δικαστήρια. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, είναι κόμματα κλεπτών και προδοτών. Νομοθετούν την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ατόμων που διαρευνώνται για μαύρο χρήμα. Όπω ο κύριος Φρουζή τη Νοβάρτη. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρέφονται στου καταχραστέ του. Τα ΜΜΕ ασχολούνται με. Άλλα θέματα. Το πρόσωπο του κύριου Μιτσοτάκη είναι πιο επίμικε, είναι ισορροπημένο σε πλάτο με ανεπτυγμένε τι ανώτερε εγκεφαλική και συναισθηματική ζώνη. Όμω οι Financial Times αποκαλύπτουν το ωραίο πλυντήριο τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, μιλώντα για κυβέρνηση που βοηθάει το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ επιδιώκουν να μετατρέψουν το σκάνδαλο Μεγατώνων τη Νοβάρτη σε σκευωρία. Όμω η Ελβετική Τηλεόραση, δεν είναι ελληνικό κανάλι. Bisogna capire che magari aziende come Novartis danno soldi a medici e politici e non so a chi altri. Siamo i primi a sapere quello che succederà al ministero. Sono le persone stesse coinvolte a informarci prima che prendano le decisioni. Ci informano anche sui loro passi successivi. I erkatopep ipagon tapeftias to megaromaximum, to opio ipagete tapeftias su sugliarchēs. I methoich ton dileptikon statmon δεν υποβάλλουν πλέον δήλωση υποθενέσχες και έτσι ο έλεγχός του είναι αδύνατος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ολιγάρχες που νομοθετούν, οι συγγενείς που διορίζονται, οι άριστοι χωρίς πτυχίο, οι φίλοι του αρχηγού. Όλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες της χώρας. Είναι πρώτοι με διαφθορά.